السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم احبابنا الكرام مع عرض جديد من عروض نون دوت كوم عرض النهارده بمناسبه الوايت فرايداي او يوم الجمعه الصفراء كما تسميها نون العرض اللي معانا بيدينا خصم يصل في 82% خصم حقيقي زي ما حضراتكم شايفين باستخدام كوبون الخصم UN43 ثلاثة 43 U إن اربعة تلاتة. تعال نشوف الخصم ده بنعمله ازاي? وازاي نشتري اي حاجة باستخدام الكوبون ده بناخد شحن مجاني وخصم اضافي. بسم الله بسم الله. هنشيل كده الكوبون عشان نرجع السعر الأصلي ونشيل نفضي العربة. احنا كده على موقع نون. نون السعودية او نون الامارات او نون مصر. الكوبون اللي معانا بيشتغل على اي دولة من الدول الثلاثة الماضية. ننزل نتفرج على العروض اللي موجوده وليكن العرض اللي قدامنا ماكينه عمل القهوه على سبيل المثال عليها خصم 72% هناخد 10% إضافي عليها ادي الماكينه نصيحه ان احنا نتصفح الماكينه بشكل كويس نتفرج على مميزاتها نشوف ريفيو الناس اللي بينا اشتروها جميله جدا ممتازه ممتازه أقول له أضيف إلى العربة add to cart جميل أقول له يلا تشيك اوت مظبوط أيتي الماكينة سعر المنتج تلتمية تسعة وعشرين ريال سعودي ويوصل يوم اتنين ديسمبر جميل ممتاز جدا جدا جدا جدا سوري <سؤال> سوري هو الاوردر هيوصل في 11 ساعه و24 دقيقه انا اسف انا اسف آه، تمام ده اسم اسم شركه الشحن انا اسف اعتذر آه، سعر المنتج 329 من بعد 1200 ريال لا احنا هناخد خصم ثاني اضافي تفتكروا معايا الكود يو ان ها اربعة تلاتة. UN 43. UN 34. الكود اللي ظاهر قدام حضراتكم منساش اقول له ابلاي او تفايل بالشكل ده ممتاز خصم لي العشرة في المية فإذا سعر المنتج هو ميتين ستة وتسعين ريال من بعد ما كان الف ريال شكرا لكم ونلقاكم في عروض خصم جديد من عروض نون دوت كوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته